مرحبا للجميع معكم رضا عازم من كامبوست اكاديمي في الفيديو الاخير الذي اعلن في القناة تعرفنا على بعض المنتجات التي تباع من قبل تجار مصريين على موقع ايبي وتلقيت العديد من الرسائل الغاضبة من التجار المصريين نفسهم الذي ما تجريهم تبينت في الفيديو وطلبوا حذف الفيديو ولكن انا لم افعل ذلك لانه لا يوجد اي شيء خطأ فعلته او اي شيء غير قانوني انتم اعلنتم مجر على موقع إيب هو مكشوف لكل المشتركين بالموقع العملية التي رأيتموها في الفيديو الجميع يعرف ان يفعلها. انا لم اعمل سحر او مشابه ذلك فلا تشغلوا نفسكم بالتوجه لليوتيوب لحذف الفيديو او اغلاق القناة مثل بعض التجار الذي قد فعلوا ذلك نحن هدفنا الاساسي تشجيع المشتركين للاشتراك بالموقع والدخول للعالم التجارة الالكترونية والبيع به ليس اكثر ودائما نعلم طلابنا ان لا يبيعوا نفس المنتجات المعلنة بالموقع وانما ياتوا باشياء جديدة بافكار جديدة لان التميز هو سر النجاح في عالم التجارة الالكترونية عدا عن ذلك بعد اعلان الفيديو الاخير عده مشتركين فلسطينيين طلبوا مني ان اعلن فيديوهات عن المنتجات الفلسطينيه التي تباع على موقع ايباي هيا بنا ننتقل لموقع ايباي ونتعرف على هذه المنتجات انا الان موجود في متجر التاجر الاول الذي سنتعرف عليه انتبهوا لديه 71 فيدباكس 49 صفحه مبيعات وانتبهوا هذه منتجات تقليديه فلسطينيه التي عاده هذه تصنع في الخليل انتبهوا منتجات من الخليل من فلسطين هذه منتجات تقليديه فلسطينيه التي تباع على موقع ايباي وانتبهوا الى الاحجار هذا جمع بعض الاحجار منتجات قديمة انتبهوا انتيك انتيك منتجات قديمة من النحاس هنا الحلاوة هنا الصابون النابلسي ايضا حلاوة صابونة نابلسية الدبس انتبهوا الدبس هذا منتج تقليدي من الخليل منتجات اثرية قديمة فيوجد العديد منها تباع على موقع ايباي من قبل هذا التاجر ننتقل لتاجر ثاني هذا التاجر انتبهوا جروزالم ستور 28 فيدباك لديه 95 صفحة مبيعات انتبهوا هذه المنتجات هي منتجات دروب شيبينج. هذا التاجر يعمل دروب من الصين ولكن عندما ننزل الى تحت انتبهوا جميعها هنا من الصين من الصين من الصين ويوجد بعض المنتجات التي يبيعها هنا من البلاد يشحنها من فلسطين انتبهوا وهنا ايضا هذه منتجات تشحن من فلسطين فيوجد بعض المنتجات التي يعمل عليها Dropshipping شيبينج ويوجد بعض المنتجات التي يشحنها من البلاد ننتقل لتاجر ثاني انتبهوا صبرين واحد هنا لديها فقط 9 فيدباكس لديها 58 وخمسين صفحة مبيعات ويمكنكم الاطلاع على المنتجات منتجات ايضا تقليدية أو منتجات مستعملة الصابون النابلسي الكوفية أو منتجات مستعملة من البيت هنا السماك هنا نوع من البهارات أيضا فهنا تبيع منتجات مستعملة من بيتها وأيضا تبيع منتجات تقليدية فلسطينية وأيضا بعض البهارات تبدو أنه جميعها تشحن من البلاد انتبهوا هذا مانجو مجفف وكيوي مجفف والقطن وهنا الدكة وتبيع بعض الممكن أنها تتعامل مع محمص معين في البلاد وتبيع المنتجات عن طريقه فهذه أيضا طريقة تستعمل لبيع منتجات على موقع إيبي تبهوا لديها الكثير من أنواع البهارات والفواكه المجففة وبعض الأشياء الأخرى المجففة والكثير من هنا البابونج تبهوا هنا الكره هنا القرفة يوجد الكثير من المنتجات التي تبيعها ننتقل التاجر اخر هنا انتبهوا محمد تسعه وعشرين فيدباكس اربعه وثلاثين صفحة مبيعات منتجات تقليديه انتبهوا الكوفيه الارجيله القهوه هنا منتجات تقليديه ايضا انتبهوا حجر هولي Ancient stone found around an site in Hebrew. وجد هذا الحجر قريب من الخليل تابعوا احجار ايضا هنا منتجات تقليدية ايضا من الفخار هنا ايضا من الفخار خاتم وهذه هي القهوة لننتقل لتاجر اخر ايضا توب برند Products 20 فيدباكس اثنين صفحة مبيعات انتبهوا ان التاجر يعمل دروب شيبينج من الصين من سنغافورة من بريطانيا من سنغافورة يبيع عدة منتجات من عدة بلاد بالعالم انتبهوا هنا إذا لم يوجد هنا اسم الدولة هذا يعني انه يعمل دروب شيبينج من امريكا وايضا ممكن انه يشحن منتجات من البلاد انتبهوا جميع هذه من الصين يونايتد كيندم انتبهوا هنا يبقى احجار التقطها من البحر ويمكن الرؤية ايضا هنا كتاب قواعد الاشق الاربعون بالعربية ايضا يشحنها من البلاد فيوجد بعض المنتجات التي يشحنها من البلاد ويوجد بعض التي يعمل عليها دروب شيبينج من دول اخرى يمتلك التاجر اخر هنا هذا التاجر 213 فيدباك 81 صفحة مبيعات تابعوه ايضا منتجات يعمل عليها دروب شيبينج انتبهوا من هونغ كونج هنا من البلاد يشحنها فيوجد بعض المنتجات التي يعمل عليها دروب شيبينج ويوجد بعض المنتجات التي يشحنها من البلاد انتبهوا دك غزاوية هنا الروزمارين هنا الزعتر يمكنكم الاطلاع على هذه المنتجات انتبهوا ان المنتجات التقليدية الفلسطينية مثل البهارات او الكوفيات او الصابونه هذه منتجات مطلوبه جدا خارج البلاد فيمكنكم ايضا بيعها لننتقل لتاجر اخر انتبهوا هذا التاجر لديه 164 فيدباكس فقط سبع صفحات مبيعات وايضا منتجات تقليديه هنا السحلب الصابونه الزعتر فهذا ايضا تاجر الذي يبيع منتجات تقليديه ننتقل لتاجر اخر ايضا هذا التاجر 300 فيدباكس 45 صفحه مبيعات منتجات تقليديه التي تباع وتشحن من البلاد تبهو من البلاد منتجات اثريه منتجات قديمه او منتجات جديده او منتجات مستعمله فيبيعها جميعها من البلاد تبه بقلاوه يبيع البقلاوه طبق من البقلاوه 500 جرام يبيعه على موقع ايباي هنا القهوة والقهوة والقهوة هنا يمكنكم ايضا الاطلاع على هذه المنتجات ننتقل لتاجر اخر انتبهوا شادي 17 فيدباك واحد صفحة مبيعات ايضا يبيع منتجات تقليدية مثل الكوفية الحنة الزعتر الصابون نابلسية. أيضا هذه منتجات مطلوبة وتباع على موقع ايباي جميع هذه المنتجات منطق التاجر اخر انتبهوا 906 أربعمية 408 صفحة مبيعات وهنا منتجات اثرية منتجات قديمة هذا يشحنها جميعها من البلاد انتبهوا جميعها منتجات اثرية وقديمة فيمكنكم ايضا الاطلاع عليها انتبهوا يبيع هذا الحجر ب 179 دولار يبدو ان هذا الحجر التقطه من اليالاف فيمكنكم الاطلاع ايضا على هذه المنتجات الاثريه التي يبيعها هذا التاجر واذا لديكم منتجات اثريه دائما ستكون مطلوبه على موقع ايبي ننتقل لتاجر اخر والتاجر الاخير تابعه الساك جروب 110 فيدباكس 55 صفحه مبيعات منتجات تقليدية أيضا مثل الصابونة هنا كتبه الجام العلكة هنا رسمة وأيضا هذه منتجات تقليدية التي تباع على موقع ايباي تبدو أيضا هنا كتب في العربية يمكن الدخول لهذه صفحة المبيعات رؤية إذا كتب أيضا الوصف بالعربية لم يكتب بالعربية. يمكنكم ايضا الاطلاع على هذا التاجر ورؤية المنتجات التي يبيعها. اتمنى انني نجحت بمساعدة ابناء بلدي في التعرف على منتجات جديدة يمكنكم بيعها على موقع ايب واذا يوجد اي اسئلة او استفسارات يمكنكم سؤالها بالتعليقات تحت. ايضا لكل من يريد ان اعلم فيديو لدولة معينة اكتبوا بالتعليقات اسم الدولة وساعلم فيديو عنها لا تنسوا أن تضغطوا لايك للفيديو والاشتراك بالقناة إذا لم تشتركوا بعد سأراكم في فيديو آخر